Victor Ponta, reacție fabuloas după demersul femeilor din PSD, m-am hotărât să promovez timesniuroman. Fostul premier Victor Ponta anunță, într-o postare pe Facebook, ce s-a hotrât să promoveze site-ul de satir timesniuroman. Decizia acestuia vine după ce 5 femei din PSD au dat în judecat site-ul, cerând daune morale de o jumătate de milion de euro. M-am hotarat să promovez Times New Roman. Rog, Ca să intelegem tot de ce le pune dragnea pe femeile PSD-iste să îi dai în judecata. Divertis spuneau corect, prostii nu rad, prostii se supara. Si acum prostii au ajuns la putere. O să revin cu opinia mea ca se poate de argumentata despre acest caz drag neavesetimesniu roman. Ro, scrie ponta, pe Facebook care distribuie un articol al publicaiei intitulat 11 lucruri despre cazul ceranului din BMW-ul cuit pe expirat.